من عيالي واللي عملوا فيي اه من اللي شفتو من عيالي واللي عملوا فيي اه رخصوني قالوا حالي يبقى صعب يا ناس علي ناس اللي انا عشت ليهم وشلتهم في عنيا اللي انا عشت ليه دينا الشعب وشلتهم في عنيا من بعد ما راح أبوهم وبقولهم لي ما عشتش يوم لنفسي ما قلتش يارا نفسي على تاع شبابي على تاع شبابي عن غمضه شبابي والعمر عدى بيك فكرت اروح لمين يبقى حنين عليا رحت لابني الكبير وبقول لا هيحس بيا قالي بقيتي وعيالي اغلى منك في بالي معلش يا اما قاسي طب انت عارفه حالي رحت اشكي للصغير من انا ياما شلت و وبقول يمكن ودايز زي ناس في امور لقيته قلبي مسافر بيقول لي خلاص بي أجر الأسواف قلبه سادي ونسيني ما قلت في بالي خلاص مش فاضل إلا بنتي أروح وأعيش معاها ما برضو أنا سعى تلعت مش فادي مش شايفه ادفع عنيا يا خساره يا بنت عمري قدرت تدز الحب الاولاني الاولاني ادينا الشعب كام كام الحب الاولاني الاولاني ما تعودوش عمره ولا تنسوش عميلا ما تعودوش عمره ولا تنسوش عميلا أنا القلب اللي تأكل حنان أنا أنا القلب اللي تأكل امال أنا أنا القلب اللي اتاكي حنان أنا أنا القلب اللي اتاكي الأمان أنا ربطتك وكبرتك، عليتك ووصلتك، ربطتك وكبرتك، عليتك ووصلتك وانت لسه في اللي يا ترى هزة في الركاب تحنوا تاني تاني تاني, تاني سامحيني سامحيني يا حبيبي مش قصدي حين ده انا يوم هجرت قلت <تصفيق> انا يوم هجرت قلت كان قصدي اريحي سامحيني سامحيني يا, يا حبيبي مش قصدي النجره حي أنا يوم ما هجرت كرتي أنا يوم ما هجرت كرتي خلصني أريحك سامحيني سامحيني يا حبيبتي سامحيني سامحيني سامحيني مش قصدي انك راحت كان قصدي انا يا حي فينا والحب نار نار يا حبيبي يا عيني لي لي يا ليلي لي يا ليلي لي يا عيني يا لي ليلي يا لي ليلي يا ليلي يا ليلي اسمع وصلي على النبي اتفرج على نفسك يا اللي فرحت كتير في فرح اللي حصل لي ويا ريت تفكر تاريخ اتفرج على نفسك يا <تصفيق> افتح ورقة تانيه يا باشا افتح ورقة تانيه اتفرج على نفسك يا اللي فرحت كتير في اللي حصل لي ويا ريتك فكرت تداري. ده جاي بتندم دلوقتي وحياتك ما تضيع وقتي. ده انا بردت بناري ايوه انا فرحانه فيك وعيبه من كل الدنيا جيت لنا والعادل لي الندم يجيبك وعليه هتفرج عليك جرح ومش لاقي لجرح طبيب سهران يقول الاه الاه الاه ولقعت زيد لدي والجرح ده جرحي وجاي من عز من داي قوزيتي من داي قوزيتي دا يا ده يا جرح غريب جرح الغريب يتزاق إلا درح الحبيب لا خف ولا ولا ولا ولا يا ألا في أنا غانا في طبعاً في, في, في نظرة رضا ليا العشب فيكم زيدنا الحسين ونبينا يا بابا راحنا وجينا يا بابا الحسين ونبينا يا بابا دينا الشعب زيدنا قصدت بابك وغير بابك ما قصدتوش قال الباب مفتوحة عمري ما أفلتو <مترجم> يا ساتر الساتر أسترغا ما تفضحاش وغير <مترجم> الشعب كان هذا ما تحوظناش الحق يا وإحنا على الحق ما نالا يا واخد العهد على عمك يا خويا يا تعلى، زي اللي قبلنا بقى من عين على الحاجب وإذا كنت بتحب حب بس لازم لازم تكون حسن لازم تكون حسن وفتش على روحك يا أخويا قبل ما تفتش يا واد الناس وانظر لبيتك وانظر لبيتك ولا تنظرش بيوت الناس، واللي ما ترضاكش على روحك ما ترضاكش يا أخويا الناس كان ابغى اقول يا قلبي يا ريت يسمعونا وحش وحشينه كلام هقوله يا قلبي يا ريت اسمعوا الناس يا مكان على الدنيا يا مكان على الدنيا فدوات طاملين احنا احسن ناس الشعب. يا الشعب، صباح رضي الناس. صباح يا الناس. صباح رضي الناس. اخويا رضي الناس. صباح الناس. اسمع كلام الناس. العزيز اللي قالوا الناس. صباح الناس. في جنه الناس. صباح يا نحب ده بكل اسمع عندكم محمد عبد السلام وسلامك البلو البلون ميت بدر و بدر دين الشعب, دين الشعب. ابو سامر انتشار فونس ابو سامر حبيب قلب ابو سامر صح عليك في أبو يوسف ابو صبع عليك والحاج ابو ابو عليك احرمت روحك وملت في بحر من الفنون بقى في بالك بعد موتا ينقلب حال النفوس الابن قالك يا الله نفسي دينا الشعب مكان تبالي بروانا حمالا عدونا قالك يا الله نفسي والبنتي قالت عايزه ورسي القرش خلى الدم ميه ماسكين في بعض يقطعوه ادي الامان اللي انت سبته شغل الحساب بعدك نصبته الكل جايب ورقه فاضيه الكل جايب ورقه فاضيه يحسب مصيبه ويجمعه اتنسيت ولا ده ما لك ولا حد افتكر جد بالرحمة وانت من ايدين رب البشر ضيعت عمرك كله ضايع في السماء وفي النهاية زمان قسى القلوب على بعض خلى حوار الابن قال لك يلا نفسي، الحبيب والبنت قالت عايزه ورسي القرش خلى الدب ميه ماسكين في بعضي اطلت عندي نفسك كتير ما يوم على قبر سالت نفسي كتير مارستش يوم على عبر انا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر مليان عيوب ولا خلي بالسلووب والله دينا شاب مين عيون شارع زمان كان أمان وكل ناسه طيبين دلوقتي ليه شارع الزمان كل اللي ماشي فيه حزين قول ع الدنيا خلاص يلا السلامة انزلوا شارع الحياه بعدك شوفوا على ذات يوم القيامه أولاد الدنيا خلاص يلا السلامه انزلوا شارع الحياه بعدك شوفوا على ذات يوم القيامه امي ماشيه بصوص يا ناس ردوا عليا الصبر طيب وكفايه العمر عدى ما ينفعش وانا واقف مكاني واللي يعدي النهارده مش راجع بكره تاني اللي اديتهم زماني لسه زمان في زوالي واللي ضحيت عشانه ما راحوش عشاني مش بقي مني غير شوية ضيف عليا مش بقي مني غير شوية ضيف عليا أنا غنيهم لكم بصبر في البلكون يمكن في نور تلمحي خطوه تفري باقي من الحياة والموت مش باقي مني غير شوية ضيف علي انا مش عايزي <تصفيق> لو كنت يوم هل بحكو انت بتراب في معركه مافيه غير ولا طيارة انابيل وانت في طابور العين بتبوس ايد الزمن كل قلوبك بوس إيد الزمن يناولي قلوبك من حقك المشروع مش باقي مني غيرك شغف نفس مقتول وأنا صوتي مش مسموع يا حلمنا ده الموجود من المرور موجود مستنى لما يمر موقف سلاطيني مستني لما يمر موقف سلاطيني مش باقي مني غير شوية كفر شموع على شوية رحمة بالدين على شوية صابر بالدين مش باقي مني غير شوية ناب متلوث المنغاب بر نوفيه واسم مش باقي باللي غرش عيد داب بتلو سلم الغاب بر مش باقي باللي غرش عيد داب خلاص في غمزك يا دنيا وعرفتي ماشية ازاي وعد مني يا دنيا الشعب هتشوفي بكرة دنيا معاك وهتشوفيني على كل جنون هتفد برا وأموت القلب الحنون ارسي البنات بتاع الزلام هتشوفي واحد مالوش امانه ارسي البنات بتاع الزلام هتشوفي واحد فَنُوْشَ امانه <تصفيق> <تصفيق> ليهم ويقدر يخوض عليها <تصفيق> على صعب <الصحبة> العواريها <العلونية تصفيق> <تصفيق> شوية <تصفيق> يا بنا <ليلة في تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هيقع البصرة <سؤال> <سؤال> أنا عشت ليهم وشلتهم اللي أنا عشت بهم وشلتهم في عني. اللي أنا عشت بهم. دين الشعر الشعر. وشلتهم في عني. من بعد ما راح أبوهم بقولهم لي لي. ما عشتش يوم لنفسي ما قلتش يار لنفسي علي جمتع شبابي علي جمتع شبابي علي جمتع شبابي, شبابي, شبابي والعمر عدى فكرت اروح لمين يبقى حنين عليا رحت لابني الكبير وبقول هيحس بيا قال لي بقيت وعيالي اغلى منك في بالي معلش يا اما قاسي لما انت عارفه حالي رحت اشكي للصغير من انا ياما شلت غم وبقول يمكنه قداجي زي حزي ناس في أموك لعيته قلبي سابر بيقول لي خلاص بي أجر في قلبه سادي ونسيني معادش قلت بالي خلاص مش رادل إلا بنتي أروح وأعيش معاها ما بردو أنا أسعى بمدين تلعت مش ليا مش شايفات معانية يا خزارة يا بنت عمري قدرت تدز عليا الحب الأولاني الأولاني قدينا الشعب الحب الأولاني الأولاني متعوضش عبرا ولا تنسوش عبرا متعوضش عبرا ولا تنسوش عبرا أنا القلب اللي تأكل حنان أنا أنا القلب اللي تأكل أمان أنا أنا القلب اللي تأكل حنان أنا أنا القلب اللي تأكل أمان أنا رضت أقوى كبرت على تقصص ربعتك وكبرت علتك ووصلتك وانت انا يا تالي استافرك تحنلو تاني تاني تاني تحنلو تاني سامحيني يا حبي مش قصدي انك رحي ده انا يوم ما هضرتي انا يوم ما هضرتي تلت كناص يا سامحيني سامحيني يا حبيب مش قصدي انك اجرحك ده انا يوم ما هجرت انا يوم ما هجرت كان قصدي اريحي سامحيني سامحيني يا حبيبتي سامحيني سامحيني سامحيني مش قصدي انك راحت خلصت انا يا حي واللي جرالنا ده دم يحصل دم يحصل شيء يا عيني ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا, ليلي يا ليلي. اسمع وصلي اتبرج على النبي يا على يا ياللي يا عيني يا وياريتك ريتك فكرت في داري اتفرج على نفسك ياللي افتح وصل تاني يا باشا افتح وصل تاني اتفرج على نفسك ياللي يا فرحت كتير في اللي حصل لي ويا ريتك فكرت تداري ده جايي بتنده دلوقتي وحياتك دينا الشعب اوكي اوكي صبحوا ربعين يا اخويا صباح برماين يا اخويا ايدك وثماني الناس اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لك جميع الناس في جنه الخلد يكون يا القاضي الصالقزين لغير والعافية نعاني اللي النبي ده اسمع عندكم محمد عالسلام و سلامك البلو البلون بدر بدر الشعب, دين الشعب. يا ربنا حبيب قلبه ابو سمر حبيب ابو سمر صح عليك يا يوسف أبو ابو ومحرمت روحك ومال في بحر من الفلو بقى في بالك بعد موتا ينقل بحال النفوس الابن الابني قال لك يا الله نفسي دينا الشعب تبالي برواني حمالي عبد الله الابني قالك يا الله نفسي والبنت قالت عايزه ورسي القرش خلى بدم ميه ماسكين في بعض يقطعوه ادي الامان اللي انت سبته شغل الحساب بعدك نصفته، الكل جايب وراء فديا، الكل جايب ورقه فاضيه الكل جايب ورقه فاضيه يحسب مصيبه ويجباغ اتنسيت ولا دمع نسلت لك ولا حد افتكر يدعي لك بالرحمة وانت من ايدين رب البشر ضيعت عمرك كله ضايع في السماء وفي النهاية الزمان قسى القلوب على بعض خلى حوار. الابن قال لك يلا نفسي عليه. والبنت قالت عايزه ورسي القرش خلى الدم يضيع. ماسكين في بعدي يقطعوا. ما تضيع وقتي. طب انا برد بنارك. ايوه انا فرحانة فيك وعايبه من كل الدنيا جيت لنا والعادي اللي الندم يجيبك وعليك هتفرج علينا جرح الجرح جرحه مش لاقي لجرحه طبيب سهران يقول الاه الاه والأه زيد والجرح دا جرحي وجاي من عز حبي من داي قوزتي من يا ريت غريب درح الغريب يتزاق إلا درح الحبيب, الحبيب لا خف ولا ولا ولا ولا يا ألا بيتنا في أنا غناتيكم طبعاً في نظرة رضا ليا العشب فيكم زيدنا الحسين ونبينا يا بابا راحنا وزورنا ويدينا يا بابا زيدنا الحسين ويندينا يا بابا زيدنا الشعب وكاس نجينا يا بابا ننزل الليل علمنا ننزل يويو قصدت بابك وغير بابك ما قصدتوش قال الباب مفتوحة ومرّ ما أفلتو <تصفيق> يا ساتر الساتر أستر غا ما تفضحاش ويغير الشعب هذا ما وبنا الحق يا وإحنا على الحق ما لنا يا واخد العهد على عمك يا خويا ماتعلم دا زي اللي قبلنا من بالعين عن الحاقد ماتعلم واذا كنت بتحب حب بس نازل لازم, لازم تكون حسا لازم تكون حس وفتش على روحك يا أخويا قبل ما تفتش يا واد الناس ونزر لبيتك، ونزر لبيتك وانا تنزرش لبيوت الناس، واللي ما ترضفش على روحك ما ترضفش يا أخويا الناس كنا بغا اقول يا قلبي يا ريت واحد واحد جينا كلام هقوله يا قلبي يا ريت اسمعوا الناس يا كان على الدنيا فتوات يا ما كان عالدنيا فتوات احنا احسن ناس سألت نفسي ما يوم على سألت نفسي كتير، ما يوم على قبر، أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر مليان عيوب ولا خلي بالسلوب ولا دين الشعب مليان عيوب ولا خلي بالسلوب شارع زمان كان أمان وكل ناسه طيبين دلوقتي ليه؟ شارع الزمان كل اللي ماشي فيه حزين قول عالدنيا خلاص يلا السلامة انزلوا شارع الحياه بعدك شوفوا على بات يوم القيامه أولاد الدنيا خلاص يلا السلامه انزلوا شارع الحياه بعدك شوفوا على بات يوم القيامه امي ماشيه بتصرخ ابني يدي أنا يا ناس ردوا عليا الصبر طيب وكفايه العمر عدى ما وانا واقف مكاني واللي يعدي النهارده مش راجع بكره تاني اللي اديتهم زماني نسوا زمان في زعلي واللي ضحيت عشانه ما راحوش عشاني مش باقي من غير شوية ضيف عليا، مش باقي من غير شوية ضيف عليا، أنا هديلهم على لكم بالصبر في البلدون يمكن في نور تلمحي خطوه تفرقاكي غير الحياه والموت مش باقي مني غير شويه ضيفه علي انا مش عايزي <تصفيق> لو كنت يوم هل بحك وقلت بتراب في معركه ما في غير ولا طيارة انا وانت في طابور العين بتبوس ايد السبب يلوني بلومك بُصِيدِ ايد السما